علمه البيان الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان والسماء رفعها ووضع الميزان أن اقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان والارض وضعها للانام فيها فاكهه والنقل ذات الاكمام من صلصال كالفقار وخلق الجان من مارج من نار فبأي آلاء ربكما تكذب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 أي آلاء ربكما تكذبان يا معشر الجن والإنس إن استطعتم أن تنفذوا من أقطار السماوات والأرض فانفذوا لا تنفذوا بأي آلاء ربكما تكذبان يرسل عليكما شواه من نار ونحاس فلا تنتصران أسماء فَكَانَتْ الحسنى أَيِّ فَيُخَلُّ بِالْنَّوَاصِي وَالْأَقْدَامِ فَبِأيِّ أَمْرٍ؟ آه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 وجن الجنتين ذَانٌ فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهن قاصرات الطرف لم يطمد الياقوت والمرجان فبأي آلاء ربكما تكذبان هل الاحسان إلا الاحسان فبأي آلاء تكذبان ومن دونهما جنتان فبأي آلاء ربكما تكذبان مدهان وحتان في ما الله يطلبن إنس قبلهم ولا جان بأي آلاء ربكما تكذبان متكئين على رفرف خضر وعبقري حساب